Безстрокова акція «Поверніть героїв додому» відбулася в обласному центрі. Як долучитися до Заходу? 11 стаціонарних пунктів незламності запрацювали у Хмельницькому. Чим зараз та можна скористатися та де їх знайти в обласному центрі? Дитина-рекордсмен. Через 9 місяців від початку повномасштабного вторгнення в Хмельницькому народився хлопчик-богатир. Хмельничани вийшли на акцію в підтримку українських військовополонених «Поверніть героїв додому». Одна з її учасниць, Галина Звонарьова, чекає на повернення сина. Зв'язок із ним обірвався 23 березня. Він вже 24-го в 9 годин стояв в боги його вже забрали в той же день. В нього двоє дітей на той час було, хлопчиків, і жінка була вагітна на п'ятому місяці. Зараз вона народила, вже дитині чотири місяці, О, дівочка, він дуже хотів дівочку. От, і що його забрали зразу? І все, і через місяць він е, в Харківській області е, під ізюмом є така е, суха кам'янка. В них розвідна грота була, обстріл почався, і він зразу він був на здоров'ю машини. І їх попала в машину зразу, перший снаряд. Розбомбило, хлопці повтікали, а їх четверо лишилось. Один загинув, а четверо взяли в полон. І з тих пір про них нічого не чути. Галина Звонарьова розповіла, вже прощалася з сином. 6 квітня нам позвонили з воєнкомата, воєнком наш в Ярмоленцях, тому що він в Ярмоленцях живе з сім'єю, так він відти пішов. Позвонили, що його тіло, чекайте, він загинув, що через два дня, чекайте, з Харкова привезуть його тіло. Ну, ми всі поїхали на похорона сина. І піднялися всі його друзі і дуже багато знали інформації, що воєнкомат був здивований, що стільки інформації, вони за цих півдня підняли. І потім під кінець ми знали, що це була помилка, що це Олексій, але не той Олексій. Наступна акція «Поверніть героїв додому» запланована на 2 грудня. Станом на 25 листопада від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 86 тисяч російських військових. Противник втратив 2899 танків та 5844 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1895 артилерійських систем, 395 реактивних систем залпового вогню та 209 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 278 таків 1553 безпілотних літальних апаратів та 261 гелікоптер, автомобільної техніки та автоцистерн 4404 одиниці, спеціальної техніки 163 одиниці. За 275 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 531 крилату ракету.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 Нічого страшного, є вночі було світло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 Відповідно, субота-неділя також будемо працювати, я думаю, з 8 ранку до 4-5 години дня. Ще не користувалася послугами пункту обігріву місцева жителька Галина Рідкевич, каже, світло у будинку вимикають періодично. Заряджаю телефон більшість ввечері, вже десь після 11-ї години з'являється світло. Заряджаю телефон, заряджаю фонарики і бойлер можу підключити, трошки підігріти водичку. Василь Новачок розповів, адреси пунктів обігріву внесуть в онлайн-карту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 тих людей, які проживали певний цей період на території Східної Центральної України. Із задокументованих свідчень допомоги продуктами лише уривок з книги місцевого краєзнавця Василя Горбоватого. Сам краєзнавець каже, цю історію почув від діда, він же допомогу українцям тут на Тернопільщині збирав як член товариства Просвіта. В 33-му році Просвіта Васильковець, село 10 км «На захід від відувсяти на сторону Копечниць, зібрало в кінці жовтня на початку листопада три підводи, зерна, картоплі, круп, олії. Ну, люди давали, хто скільки може. Сказали радянські прикордонники висипати це зерно і всі ті мішочки з мукою складати в кубки і лишати, і забиратися на польську сторону. Їх безсенько вигнали, навряд чи ці люди на східному узятті скористалися стою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 Святий бородиць, і Крісна Діва Марії. Це молитва першого дня. Її читає новонародженому молодці священик і його тато Микола Головач, а потім освячує сина. Допоки Лука спить, мама і тато розповідають. Так вийшло, що іменно в лютому чи вийшла, і точно так, теж як 24 четверть почала з нас пощі. І це шоста дитина. У мене хлопчик, дівчинка, хлопчик, дівчинка, і хлопчик, і теж знову хлопчик народився. Ну, я сказала, що це ми не думали, що почати, а в нас так вийшло, так Бог дав. А народити, що Господь так дав, що вчора народив до четвертого. Ми назвали соночка в честь Луки Кримського, Войною Синєцького. Він врач, хірург і єпископ, і ми його дуже почитаємо, і в честь нього і назвали. Звісно, тяжко, страшно, переживаєш. Але повично, бо все буде добре. Про те, що в шосте стануть батьками, каже Оксана Головаш, дізналась 4 квітня. Трошки дуже настрашилася, тому що почала падати і плакати, що війна і тут завагітніла. Але нічого, з Божою допомогою це все. Хлопчики родяться. це. що Тато. Тато Микола Головач каже, старші діти зраділи новонародженому братику. Радіють, старшому 21 рік, далі дівчинка 19 років минуло. Середущі і найменші, ну всі дуже раді. У нас батарею. З самого першого родився 3, 900, 3 600, тоді 4300, тоді 5 300 і, слава Богу, це козаки, а дівчатка трошки менше. – Чотири? Да, – Так, чотири кілороми. Три і чотири.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 – Надіюємося, буде гарний бік. Людина? Да. – Просто Рости щасливий. У Бога. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.